جناب ٹھیک ہو سٹ میں امید کرنا کہ میرے سارے سجن پہلی بالکل ٹھیک ٹھاک خوش خوشباش ہو سکے دوستوں کا سلسلہ شروع کیتے جو روزانہ دا یوٹیوب تے پہ آ کہیں نہ کہیں دوست ذکر کرے سوں تذکرہ کرے سوں کہیں نہ کہیں شخصیت کو چیسوں جی میں پہلے, بھی پہلے دے بچ بھی جناب کو دس کہ ایک ساری خوبصورت دھرتی مظفر گڑھ کی دھرتی دے خوبصورت لکھاری محمد شہزاد خان دی کتاب سرزمین مظفر گڑھ جیڑی کہ ہوں کچھ دن پہلے چھپ کے آئیے سر زمین مظفر گڑ پہلے بھی اکر کیا جناب سرکی دے خوبصورت شاعر سے سیر رنگ پوری ہونی دے, انہیں دے گال مہار کی تھی اج ایک سیاسی شخصیت گال مہار کرنے ہیں کہ میرے سامنے سرزمی مظفر گڑھ خوبصورت کتابے دے بیچ کتاب ہے جیسے انہیں ان کتاب کافی سارے دوست اندازے کتاب کیا جن کے ادب ثقافت موسیقی دے حوالے نال مختلف تلے شوپنے حوالے نال سیاست دے حوالے نال جتنا کچھ یعنی کہ مظفر گار دامور لوگ ان نظریں بچوں گزرے تو ان بہو ہی محنت کار کر کریں ایک کتاب دی شکل دے وچ دوستوں دوستو سریکی جھوک ٹی وی چینل کو سبسکرائب لازمی کرے سو سبسکرائب کرے سو گھنٹی کا بٹن دبئے سو ات لائک بھی کرے سو نال کومینٹس بھی لازمی دے سو پروگرام بھولے سو شیئر لازمی کرے سو تو گال کریں پہنا سی سیاست پہ حوالے نال جی اب کتاب کو کھولیا تا پہلے جیویں ہی کتاب کو کھولیا تا سارا ایک سو سٹ صفا تو سارا برکاوج ان پہلی پہلی جڑی ہیڈنگ دیتی ہے وہ شیرے پنجاب ملک غلام مستفا کار تو کتاب انہیں اردو دے بچ لکھی میں پروگرام کرا بیٹھا سرگی کے دوسرے ہنکال مہاڑ بھی کوشش کرنے ہیں جی جو انہیں اپنے مضمون دے اپنے سرکی کیتا سریکی دے اردو کے بچا بہتر سنہپ بھی اوی آ سی کہ اصا اردو گال مہار کروں تا سونی لگ سی تو دوستوں کریں پہ سابق وزیر پنجاب سابق گورنر بزرگ سیاستدان بھٹو کے ساتھی اور سابق وفاقی وزیر ملک غلام مستفیٰ کھر شہزاد محمد شہزاد خان لکھن کہ غلام مصطفیٰ خان دو اگست انیس سو ستری کو مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کار میں ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم ایجسن کالج سے حاصل کی انیس سو پینٹ میں نے صرف چوبیس سال کی عمر میں ممبر قوم اسمبلی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ظورفکار علی بھٹو آپ کے قریبی دوست تھے ان کی وجہ شہرت ان کی شادیاں بھی تھیں جو ساڈے جتنا کچھ بھی سیاستدان ہیں سارے وسیع ملک کے وسوں دے انچوں ملے غلام مصطفیٰ خار شادین دے شادی بہت مشہور ہے تو دوستو سو گالی پہ آئی کہ شادیوں میں بہت مشہور ہیں آپ نے آٹھ شدیاں کی مصطفیٰ کھر بھٹو کے معتمد ساتھیوں میں سے ایک تھے اور اس کی سیاسی شگرد بھی تھے وہ کبھی اپنے آپ کو بھٹو کا جانشین کہلوانا پسند کرتے تھے اپنے جگیردارانہ مزاج کے باوجود ان کا سیاسی حلقہ تھا وہ من اعلیٰ منتظم بھی مشہور ہے مشہور ہے رہے لیکن انہیں سیاست کے میدان میں عروج ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دینے سے ہوا آپ نے انیس سو میں بطور بانی رکن پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی انیس سو ستر کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی اس پارٹی کا اس پارٹی کی عوامی لہر نے بڑے بڑے برج الٹا دیے دسمبر انیس سو اکہتر میں سکوت ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دار دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی پارٹی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں پنجاب میں مرشللہ ایڈمنسٹریٹ مقرر کیا وہ دو بار پنجاب کے گورنر نامزد ہوئے پہلی بار تریوی دسمبر انیس سو سے بارہ نومبر انیس سو اور دوسری مرتبہ چودہ مارچ انیس سو سے اکتیس جولائی انیس سو تک گورنر پنجاب کے منصب پر فیض رہے مارشا اللہ کے ہٹائے جانے اور دستور انیس سو تریانوے کے نافذ الحمل ہونے پارین ہیں بارہ نومبر انیس سو کو پنجاب وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اور وہ اس عہدے پر پندرہ مارچ انیس سو چوہتر تک رہ کر خدمات سر انجام دیتے رہے انہوں نے غلفکارلی بھٹو سے اختلافات کے با بحث اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ انہیں پنجاب کا گورنر بنا دیا لیکن اس بار وہ شخص محض چند ماہ کے لیے اس منصب پر فیض رہے فیض رہے پھر پیپل پارٹی سے تعلق توڑ لیا اور مسلم مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی مصطفی کار کی پیپل پارٹی سے علیحدگی نے دم توڑتی اپوزیشن کے مردہ تن میں جان ڈال دی اور لاہور کے معروف انتخابی حلقے سے پیپل پارٹی کے امیدوار شیر محمد بھٹی کے مقابلے میں سمن انتخابات لڑا اور دھواں دار جلسے کیے ذوالفقار علی بھٹو کو للکارہ جلسے میں باغدڑ مچ گئی اور کئی افراد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ملک مصطفیٰ کھر نے انیس سو سنتالیس کے الیکشن میں انیس سو سوری ستتر کے الیکشن میں حصہ نہ لیا قومی اتحاد نے انتخابات انیس سو ستتر میں دھاندلی کا شور مچایا تو انتخابی نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جون انیس سو ستتر کو وزیراعظم کے مشیر مقرر ہوئے مگر پانچ جولائی انیس سو کو ملک میں مارشل لگا دیا گیا 1980 سے 1986 تک لندن میں جلا رہے انیس سو چھیاسی میں واپس آئے اور گرفتار کر لیے گئے ملک مصطفیٰ خار نے ضیا کی امریت کے دور میں قید و بند کی تکلیفیں پر برداشت کی یہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ملک مصطفیٰ خر جنرل فیض علی چشتی کو کنچا دے کر برطانیہ کچھ کر گئے وطن واپسی سے قبل اپنی سیاسی جماعت نیشنل پارٹی قائم کی دوستو یہ مضمون محمد شاہد نے سرزمین مظفر گڑھ کتاب میں لکھا اور تفصیل سے وہ لکھتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت نیشنل پارٹی کیمپ کی اس کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتعی بنے جو ان کے یار گار مشہور تھے اور سیکٹری جنرل خود مقرر ہوئے لیکن کچھ عرصہ بعد یار سے اختلافات ہوئے اور نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی دو دھڑوں ہوں میں تقسیم ہو گئی نیشنل پارٹ, پیپل پارٹی خر گروپ اور نیشنل پیپل پارٹی جتوئی گروپ میں تقسیم ہو گئی جن کے غیر فطری موت کے بعد ہونے والے انتخاب سے قبل خر نے اپنے دھڑے کو ختم کر دیا اور انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں انہوں نے پیپل پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی شمولیت دوبارہ شمولیت کے بعد بہت کوشش کی لیکن بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے انہیں قبول نہیں کیا اس وقت جہانگیر بدر پی, پی پی پنجاب کے صدر تھے اور ان کے گروپ بہت مستعن کم تھا انہیں خطرہ اس بات سے تھا کہ کہیں خر دوبارہ پارٹی قیادت کو کا اعتماد حاصل کر کے پنجاب پی پی کی صدارت نہ سنبھال لے انیس سو اٹھاسی میں پنجاب میں میاں نواز شریف اپنی حکومت بنا چکے تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پی پی کو بہرحال مصطفیٰ کھر جیسے رہنما کی ضرورت تھی کھر نے اپنی پارٹی این پی پی کو پی پی میں ضم کر دیا اور وہ بھٹو خاندان کا اعتماد جیتنے میں پوری طرح کامیاب ہو گئے انیس سو انانوے میں کھار سے ایک دفعہ پھر ہیرو بنے جب انہوں نے لاہور کے حلقہ ننانوے کے ضمنی انتخابات پی پی کے امیدوار ارشد گھر کے انتخابی مہم چلائی اور زبردست موقع کے بعد مسلم لیگ کے امیدوار وزیر علی بھٹی کو شکست دی. اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب میں میں نواز شریف کی وزارت اعلی چاند دنوں کے بعد کیا پار قصہ پرینہ بن جائے گی لیکن مصطفیٰ کار نے یہ موقع بھی کما دیا اور وہ ایک بار پھر اپنی پارٹی سے بے وفائی کے کر گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ خر ایک زمانے میں پنجاب کی سیاست میں بڑا مقام رکھتے تھے لیکن ان کی غیر مستق مزاجی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا جب انیس سو نبے میں بے نظیر بھٹو حکومت ختم کر کے غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی نگران حکومت قائم کی گئی تو مصطفیٰ خان نگران وزیر وزیر داخلہ بن گئے انیس سو تریانوے پی پی کی حکومت دوبارہ قائم ہوئی تو غلام مصطفیٰ خان ایک بار پھر اپنی پارٹی گئے ممتاز مرکزی رہنما کی حیثیت سے سامنے آئے اور بے نظیر حکومت میں وزیر پانی اور بجلی تھے انیس سو ستانوے کے الیکشن میں انہیں شکست کا سامنا پڑا بی اے کی شت کی وجہ سے دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں حصہ نہ لے سکے انیس سو تیرہ دو, دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں فنکشنل مسلم لیگ جی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے کر لیا مگر ہار گئے 2018 اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور کوٹدو کے قومی اسمبلی کے حلقے سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے مگر تیسرے نمبر پر رہے پہلے مرتبہ انیس سو بہتر میں جب پنجاب پولیس نے ہڑتال کی تو اس وقت مل غلام مصطفیٰ کھر نے مطبہ مطف... مطف... با... کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنی ڈیوٹی پر واپس نہ آئے تو ساری پولیس فورس کو برخاست کر دیا جائے گا اس کے بعد ہی انہیں شیر پنجاب کا خطاب دیا گیا آپ کئی بار مظفر گڑھ کوٹت دوسرے ممبر کومن اسمبلی منتخب ہوئے آپ کو مظفر گڑھ کے عوام سے خاص نسبت رہی آپ نے اپنے دور گورنری میں گورنر ہاؤس کے دروازے مظفر گڑھ کی عوام کے لیے کھول دیئے آپ میدان سیاست میں مظفر گڑھ کی پہچان بنے رہے آپ ان خدمات کے اطراف میں اہل مظفر گڑھ نے آپ کو انیس دو ہزار انی میں ہلال مظفر گڑھ کے ایوارڈ سے نوازا جی دوستو اے محمد شہزاد خاں نے اپنی کتاب سرزمین مظفر گڑھ دے بچ مضمون لکھا مطلب غلام مصطفیٰ کھر کے حوالے نال اور انہیں جہاں جی گالیں لکھیاں بالکل ہی یقینا انہیں ٹھیک لکھے غلام مصطفیٰ کھر بٹو دور دے ایک دکہ انہیں دا نا ہائی اور ذلفقار علی بھٹو کے وہیں قریبی ساتھی جو ان نا گیا وی بلکہ وہ یہ بھی کے سیاسی حوالے نال میں زلفقار علی بھٹو دا شگر دی سیاسی خدمات میں جی زولفقار علی بھٹو صاحب پیپل پیپل پارٹی دی بھاگ بھاگدوڑ بے نظیر بھٹوک دیکھ تینظیر بھٹو کو چھوڑ کے رہی کر بے نظیر بھٹو ہے پیپل پارٹی چائے بہرحال ایک ادور ہاں مستفا خان جا ضلع مظفر گڑھ تحصیل کوٹ دو کو قصبہ سینامہ تعلق اٹھ دہ کلو میٹر کڑے والا دڑا دڑا مشہور ہے تو او وقت آ تحصیل کوٹ دے وزیر غلام مصطفیٰ کب ڈے براہ ڈی بےٹے بندے وزیر دے دور انہیں وہ آخری تھے اُن کے بعد اج تک دڑے تو سیاست نہیں آئی ہاں ایک انہیں براہ ملک غلام ربانی خر صاحب وہ وقت بھی انہوں بیٹا ملک رضا ربانی خر صاحب پیپل پارٹی ٹکٹ سیاست غلام ربانی خارسا ہی کلو. لیکن جہاں وہ پانچ او وزیر بنے ایم ایل اے ایم پی انہیں بعد غلام مستفیٰ خارسے کو کوئی سیٹ نہیں ملی ہونے بھی دو دفعہ لگن میں شبیر علی قریشی سلطان ہنجرا کے مقابلے جو. دو دفعہ شکست کھاتی نے ہر قریب جی کڑے کی سیاست کو یہ وقت بچایا ہوئے تو وہ غلام او ملے غلام محمد نور رپانی خادثے ہیں جی دوستو اے ہے گال مہار سر مظفر گڑھ کی اوے ہی اگلے پروگرام اگلے مضمون دکاولہ حاضر سو دو گال اے بھی تو دس دنان کہ جس وقت ملے غلام مستفا خرد دور ہے پانی تے بجلی دا جلے میرے وزیر آئی اون وقت دوستو جتنا وسو کون آئی جنگل آئی تو میلے میل کوئی ایک گھر یا ایک دیرہ بھی, نا اتھا بھی ہے نا انہاں انہیں بھی کمبے لوا دیتے ہیں اور دو جہی خاص گئی کہ او اپنے علاقے اپنے وسیب کے نال وسےب چوریں ڈاکے کا بہ خاتمہ کرے اور انہیں خاتمہ کیتا میرا تعلق بھی دڑے دال ہے بےٹے ایک وقت وہ ہے کہ آر نکلنٹے بھی پریشان سے کوئی پتا نہیں کوئی بکری چیکی وے کوئی بھیڑ کھولی وے کوئی ڈنگر کھولی پہ کوئی ڈاکہ ماری پے کوئی لٹی پے کوئی موٹر سائکل کسی پے جنا مستفا خارسی ہونی نے ہاتھ رکھا بالکل سکون ہے امن ہے اور میں یہ آخ کہ اگر سارے علاقے وچ سیناواں کوٹردو دھرتی دے علاقے امن ہے تو او صرف مستفیٰ خاردی بجت امن ہے کہ چورے تے ڈگیٹے کو نتھا مروائیاں نت مروئی ان سارے سلسلے ان کو ختم کرایا سویل خان سکھانی بھی سکھانی پروڈکشن تو سارے نال سویل خان تھری محبت تھوڑا پیار تھوارا خلوص کہ تسا پروگرام دا حصہ بنے پروگرام سنے ہوئے دوستو جہاں یہ پروگرام دی ریکارڈنگ یا ان کو لائف دے بیٹھے ہوئے تو ان کو سبسکرائب لازمی کرے سو تے شیئر بھی لازمی کرے سو اور کومینٹس بھی ضرور دے سو میرے تے کومنٹس دا انتظار رہا اگلے آن والے پروگرام میں بلا تھوڑا سا سنگت سی یہ وقت اپنے میزبان عبد الزاک زیدوازت اللہ سونے دے حوالے